לפנינו המשוואה מינוס 16 שווה ל-x חלקי 4 ועוד 2 מהו x? מה שאנחנו זה לבודד x בצד אחד של המשוואה הדרך הטובה ביותר היא לבודד תחילה x חלקי 4 מכל שאר הביטויים אז בואו ניפטר 2 קודם כל וזה על ידי חיסור שלו אך אם הכסירים מאגף ימין חייבים להכסיר. גם מאגף שמאל, כי זאת משוואה. אם האחד שווה לשני, כל מה שנעשה באחד חייבים לעשות בשני כדי לשמור על השוויון. אז בואו נחסיר 2 משני האגפים. נחסיר ב-2 בימין וב-2 בשמאל, ונקבל. בשמאל מינוס 16 פחות 2, מינוס 18. וזה שווה x חלקי 4, וכאן יש... פחות 2 ועוד 2 שמתאפסים אפשר להכתוב 0, אבל לדעתי זה מיותר. אז יש לנו מינוס 18 שווה x חלקי 4. עכשיו נרצה לבודד את x. והדרך הטובה ביותר בעיניי היא לכפול ב-4. אז יישאר לנו kan x bilvad. אז נכפול ב-4. אבל שוב, זו משוואה, וכל מה שעושים באגף אחד חייבים לעשות גם בשני. אז אם מכפילים ב-4 בימי, נכפיל ב-4 גם בשמאל. ונקבל 4 כפול מינוס 18 שווה ל-x חלקי 4 כפול 4. אלה התבטלו, חילקנו ואיכפלנו ב-4. רק עם x. ואילו באגף השני, 4 כפול מינוס 18, אני אכתוב זה. 4 כפול 8, 32. 4 uh, כפול 1 זה... ארבע, ועוד אחד מלמעלה, נקבל שבעים ושתיים. אבל יש לנו מינוס שמונה עשרה, ש-x שווה למינוס שבעים ושתיים. ואם נרצה לבדוק, נציב במשוואה מקורית את, את uh, ערך ה-x שקיבלנו. בואו נעשה זאת. מינוס שש שווה, במקום x נכתוב עכשיו מינוס שבעים ושתיים. خلكي 4 ועוד 2. בואו נבדוק אם זה נכון. אגף ימין זה מינוס 72 חלקי 4 שזה מינוס 18 ועוד 2 זה מינוס 16. מינוס 16 באגף ימין, מינוס 16 באגף שמאל. כלומר זה נכון. הgraf ymin ka'sher x shavel le-minus 72 ve'emet shavel le-minus 16